Страх, який прохромлює груди розпеченим прутом, ставить тавро на обидві щоки, не визначає тебе. Страх, наче тив, який батько приносить додому з війни і перед смертю передає всім своїм дітям. Страх, як волосся, що відростає, коли поголити голову і більше ніколи не кочерявиця, Страх, наче мова, якою тебе змусили заговорити, прикормивши захрусневілим хлібом і сіром м'ясом, вкусним землі, удобреною кістковим борошном. Страх, наче незнайомець, який напирає бризкою слиною. Страх, як діряла латексна рукавичка, Захисна маска, яка злетіла з обличчя в людному місці. Страх – це безпека, що акуратним ротом пожирає свободу. Не питай, що страх може зробити тобі. Питай, що ти можеш зробити страхові, аби він тебе не визначав. Błogosławia niewidzialne dzieci. Czas, początek. Miejsce, kraj którego jeszcze. Czas, zawsze ten sam. Miejsce, kraj którego już. Nazwisko, brak w ojczystym języku. Imię, ja. Imię matki. Strach. Imię ojca. Front. Imię matki. Most. Imię ojca. Chorwacja. Imię matki. Krzyk. Imię ojca. Serbia. Imię matki. Ból. Imię ojca? Bośnia. Imię matki? Gruz. Imię ojca? Słowenia. Imię matki? Brzuch. Imię ojca? Czarnogóra. Imię matki? Wstyd. Imię ojca? Kosowo. Imię matki? Lęk. Imię ojca? Ime ojca, imię matki. Imię, ojca. imię matki, tkanka, imię ojca, imię, imię, ojca. imię matki, imię matki, imię matki, imię matki, imię matki, imię ojca, Reibia. imię ojca, Pustka. imię ojca, imię ojca, imię ojca, ojca, ojca, imię ojca, ojca, ojca, ojca, imię ojca